Головна спеціалістка відділу освіти Пложненської сільської ради Галина Даниленко складає біля мікроавтобуса коробки з українськими книгами. Скільки ящиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ящиків. Для того, щоб підтримати наших українців за кордоном, для того, щоб вони читали і цікавилися нашою літературою. Долучилися чотири навчальних заклади. Акція зі збору української літератури у навчальних закладах Хмельниччини тривала два місяці, каже радник начальника обласної військової адміністрації. Петро Лаврієнко. Ми доставляємо у Валенцію безпосередньо, там буде відкриватися український дім, в рамках якого буде і діяти ця українська бібліотека. Також у місті Кьольн в Німеччині і місто Варшава в Польщі. Ми до нас зверталися з проханням саме української літератури, українських авторів. І особливо робили ми акцент на дитячу літературу. Тому що на сьогоднішній день велика кількість наших біженців – це матері з дітьми, і є така велика потреба. За словами Петра Лаврієнка, до акції зі збору української літератури долучились майже 300 навчальних закладів Хмельниччини. Найбільше зібрали ліцеї з Грицева та Донаївців. Їх та інших учасників акції запросили до Хмельницького для вручення подяк за активну участь у формуванні україномовних бібліотек в країнах Євросоюзу. Наш ліцей зібрав понад 1400, якщо точніше, то 1415 книг. Ми намагалися майже всі приносити книги, хто міг, по скільки могли, але, мені здається, найбільше принесли це молодші класи. Я приносила українську літературу, яка була написана українською мовою, До до Леся Українка, Тарас Шевченко і всі наші видатні письменники. Грицівський ліцей зібрав 950 книг, розповідає одинадцятикласниця цього закладу Емілія Біленька. Грицівська громада. Спільними засиллями зібрала більше тисячі книг, і там були як і дитячі книги, так і книги для дорослих. Участь в акції зі збору книг взяли 35 громад, каже директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Ми включилися організаційно в цю акцію для того, щоб діти могли навчатися в Валенсії, підключили туди атмосферну школу, підключили туди освітній хаб Міністерства освіти і науки. І я дуже сподіваюся, що тепер всі дітки, які живуть у Валенсії, але в серці мають Україну, зможуть навчатися українською, читати українські книжки. За словами Петра Лаврієнка, 25 березня книги відправлять за кордон. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.